Nýtiðið aðkvæðaritinn. Í hafnaferi til dæmis í síðustu kostningum þá munið bara sex aðkvæðum að pýrastar kemast inn. Þannig að uh, líðræðir bara þeirra sem að taka þátt, ekki setja í heima, ekki lifa öðrum að ráða, mætið og kjósið.